Ihan samalla tavalla kuin ihmisen kannattaa pitää huolta fyysisestä kunnosta niin ei aivojakaan kannata päästä rapistumaan. Ja siinä mielessä lukeminen on ihan erinomainen treenikeino, koska se aktivoi aivojen eri osia tavalla, mitä me ei edes itse tajuta. Ja aivojen aktiivinen käyttö on yhteydessä vaikkapa pienentyneeseen riskiin saada Alzheimerin tauti. Kun lukee monipuolisesti, oppii käyttämään myös kieltä monipuolisemmin. Ja osaa esimerkiksi hahmottaa paremmin asioiden välisiä yhteyksiä. Sitten toisaalta lukeminen on yhteydessä alentuneeseen stressiin enemmän kuin moni muu harrastus. Ja vaikkapa hyvän kirjan lukeminen ennen nukkumaan menoa on yhteydessä parempaan unenlaatuun päinvastoin kuin vaikka joku älylaitteiden käyttäminen, kunhan se kirja tietenkään ei ole liian jännä. Ja lopuksi voisin sanoa, että lukeminen kannattaa, koska se on kivaa ja se ruokkii mielikuvitusta ja luovuutta.